Запрошуємо вас до наш центр, будь ласка, приходьте. Марія Залепецька та Іван Радіонов прийшли до центру дозвілля. Марія розповідає, працювала вчителькою у місцевій школі. Жінка каже, після виходу на пенсію вільного часу стало більше, а місця, де можна було б збиратися з односельцями, в селі не було. Ми дуже щасливі, правда, ми ще не збиралися, тільки це було відкриття, але вже ще плану, я не знаю, бо ми ще не складали, але я думаю, що ми зберемося всі і намітимо, що ми будемо робити, але я так собі вже, знаєте, уявляю, от, в будь-який час ми можемо зустрітися, і по професіях, і всі разом, от я кажу, йдуть свята, Зима, зараз менше роботи, ми можемо поколядувати, ми можемо пощадрувати, а там весна, гаївки. Крім концертів і майстер-класів, у центрі будуть гуртки, каже Іван Радіонов. У нас в селі багато пасічників, і ось вони хочуть зібратися і якось обговорити їхні проблеми, як розводити бджіл. Що була краща продуктивність. Директорка центру Оксана Пасемник показує обладнання, яке придбали. Жінка каже, в селі є 200 пенсіонерів, для них організовуватимуть кінопокази. Ми маємо в наявності три комп'ютери, підключені до мережі інтернет, безкоштовний вайфай, маємо... Принтер, правда, чорно-білий, але якісний, добрий, працює він належним чином, маємо копіювальну техніку, тут є сканер. На облаштування центру витратили 140 тисяч гривень. 100 тисяч – грантові гроші, решту виділили з бюджету Саранчуківської громади, розповів автор проєкту, голова громадської організації «Саранчуки» Михайло Ярема які вже на пенсії вийдуть, немає десь ну, де подітися в селі, от вони можуть піти собі тут кави випити, ну, в інтернет підзайти в комп'ютер, щось поцікавитися, якусь історію сісти, поспівати собі. От в результаті ми так придумали. Приміщення у нас тут було, колись майстерня, тракторну справу вивчали, але це вже багато років, програми помінялися це приміщення було те, як складське. Ну і вирішили, що зробити вихід на двір окремий. Ну, туди замурувати двері, і в результаті в нас окреме приміщення. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.